Duxhi do Votori. Na boa Ročko, za Daj mi frajročko, zakala pirečko. Daj mi frajročko, zakala pirečko. Pred Maru, kacmaru, kacmaru, nalipali nočka, dokoli ne moji mojim prairočka.